I denne e-forelesningen skal vi se nærmere på virus. Vi skal se på følgende temaer. Generelt om virus, oppbygning, vertsceller, formering, eksempler på smitte og spredning, og nyttige roller. Virus har en enkel struktur, men likevel stor variasjon i form og strategier. Mye i virusbiologien er annerledes enn det vi vet om prokaryote og eukaryote organismer. Og det diskuteres om virus kan regnes som levende. Virus er avhengige av å komme in i vertsceller for å formere seg, og mange er sykdomsfremkallende. Utenfor celler har virus ingen biokemiske prosesser. Virus är så små at de kun er synlige i elektronmikroskop. Virus er arvestoff omsluttet av en proteinkappe. Noen har også et lag med lipider utenpå proteinkappen. Spesielle proteiner kan binde viruset til overflaten på celler som skal angripes. Arvestoffet som består av få gener kan være sirkulært eller linært og består av DNA eller RNA, som er enkelt- eller dobbelttrådet. Noen virus har også enzymer som kan fungere som starthjelp når de kommer in i celler. Virus angriper spesifikke celler fordi de binder sig til bestemte reseptorer. Dette hjälper viruset til å komme gjennom cellemembranen. Bindingen trigger cellen til å ta opp viruset ved endocytose. Andre muligheter är att virusmembran og cellemembran smelter sammen, eller att viruset sprøyter arvestoffet sitt in i cellen. Måten dette skjer på är bestemt av virustype og av den vertscellen som angripes. Formeringen hos virus kan foregå i en lytisk eller i en lysogen cyklus. Når kapredde vertsceller blir tvunget til å produsere store mängder virus inntil cellen sprekker, kalles det en lytisk syklus, som er kjent fra angrep av influenza -virus. I andre tilfeller vil virusets arvestoff smelte sammen med vertscellens arvestoff, uten å ta over kommandoen. Virusgenene kan tilføre vertscellen nye egenskaper, og vil nå bli kopiert sammen med vertscellens DNA ved hver Herpes og HIV er eksempler på slike latente provirus som kan ligge skjult lenge før de bryter ut. Dette kalles en lysogen syklus. Frigjøring av nye viruspartikler fra vertscellen kan skje på flere måter, avhengig av virustype og vertscelle. Spredning av virus mellom organismer kan skje ved insekter, dråpesmitte, gjennom mat og drikke, seksuell kontakt, eller infisert blod. I kroppen kan virus spre sig i lymfårer, blodårer og langs nerver. Deretter kan virus invadere og formere sig i bestemte organer. Siden virus ikke har metabolisme, virker ikke antibiotika på virussykdommer. Men andre mediciner kan lette sykdomsforløpet. Hos dyr vil kroppens immunforsvar oftest klare å stoppe en virusinfeksjon. Vaksiner kan gjøre oss immune mot bestemte virusinfektioner. men siden virus muterer hyppig, må stadi stadig utvikles nye vaksiner. Ekstra smittsomme virus som ger tøffe sykdomsforløp, kan utvikle seg til pandemier, som spanske syken og fugleinfluenseren. Virus har også flere nyttige roller. I havet bryter de ned bakterier og alger, og de har stor betydning for resirkuleringen av karbon. I genteknologi blir virus brukt til å overføre ønskede gener for å produsere vaksiner. Forskning på virus har gitt insikt i hvordan gener overføres mellom arter, og vilken rolle virus har spilt i evolusjonen. 5000 virustyper er genetisk kartlagt, men enda regnes virus som det største utforskede genetiske mangfoldet på jorda.